Ovo jezila istina jeziva istina o, i, o Dark Web-u. Dakle, svi smo čuli za Dark Web i za njegove sadršaje. A smo za videa. Ali da li ste čuli za aplikacije? Na, tijek, na, na Dark Web-u se širi jedna aplikacija. Ne znam kako se točno zove, jer ne postoji nikakav zapis imena. A, a, a to još niko njih ispacio. Dakle, uglavnom zaradio eksistencijski ono predvičanjem smrti i slično. Dakle, onda vam, je neke aplikacije na Play Store App Store predvičaju smrt. Naprimjer, evo vi uguzate datom ređenja, prvi, peti, dvije i pjeta, reći. I onda on ispaci točno vrijeme i datum i počne odbrojavati. Kad počne odbrojavati, imate nekih 20 minuta sa, sa likacijom, kako biste jednostavno ali koristili navedeni. Naravno, ako ne uspijete izpuniti na jedini dokovo pronače vas ubiti također postoje i izazovi izazovi su exciplintni dakle op opasno opasni dakle može vas ubiti ako je tamko krivo naprej tu ino tristok izazova može vas ubiti ovaj video sam pokušao napraviti jer nisam imao materijala puno onak sam našao na internetu također na mom tiktok profilu Možete vidjeti mnoge sadržaja, koji nisovezani zadarke, kje bi bili YouTube. Najedno na YouTube ću izbaciti nove video u istinitisti youtube Kako je i što je Ovo sam tak ono, rovni video i evra, da što može se maknuti, ne moraš biti centra pažnje baš. Paž. I dakle to. Na kraju videa ću vam staviti link profila i ako ste na TikToku lijetno gledate na video od mojih 60 sekundi. Što naravno nije moguće. Pokušio sam ono to. Ovo ću se prinjeti na kompjutere pa ćemo moći gledati ga. Lijepi pozdrav.